Jeg tror godt, jeg tør at sige, at vi står med Danmarks smukkeste stenøkse. Vi kalder den Sarbøksen. Det gør vi, fordi den er fundet nede ved landsbyen Sarb nede på sydvesthyen i forbindelse med en arkæologisk udgravning i 1970'erne, hvor man undersøgte et stort anlæg, som har haft kultisk betydning. Det er et anlæg, som er etableret omkring 32-140 i fødsel på det tidspunkt, hvor man opførte jættestuerne. Og vi skal faktisk se det her anlæg i forbindelse med jættestuerne og de store stenbyggede begravelsesanlæg fra yngre stenalder eller eller som vi også kalder det. Det er et anlæg, som man har anvendt til at lægge døde mennesker ud i som en slags midlertidig begravelsessted, før man tog nogle af knoglerne og lagde dem ind i de her storstensanlæg, som vi opfatter som grave, men som egentlig bare er en form for benopbevaringskammer. Det kan også godt være, at man nogle gange hentede knogler ind i kammerne og lagde dem hen i de her Anlæg. Og sammen med knoglerne lagde man så forskellige former for flintredskaber, med mad osv. Og, og jeg tror, man må sige, at det praktiske offer, de bragte til kuldpladsen hernede ved, ved Sarab, det var den her økse, der er lavet af, af stribet sandsten. Vi kan se, at det er et redskab, som ikke har haft nogen praktisk betydning, fordi den her sandsten, den er lavet af, den er så skrøbelig, at hvis man slog engang gang oven i hovedet, på en andet individ med den, eller slå den ned i et stykke træ, så vi den revne og gå i stumper og stykker. Så den er udelukkende stenarten er valgt ud på grund af sin helt spektakulære farve og mønstret. Og så har man altså lavet det her prægtredskab, som er slebet helt ned, poleret ned i de mindste detaljer, for at kunne vise det frem i ceremonier, eller måske udelukkende med henblik på at kunne offre det på den her kuldeplads ved, ved Sarup.